Всім привіт! З вами Христина Декун. Сьогодні я вам розкажу, як забрати ці жахливі е жахливі рекламні блоки на Ютубі і по боках наших сторінок, які ми використовуємо. Так? От, наприклад, мене дуже дуже бісить, коли я включаю дитинні мультик. І посеред мультика вискакує якась жахлива, страшна реклама, або е, пісня якась не, невідома якого змісту, або ще якісь інші е, ну, жахливі речі так, для, для психіки моєї дитини. І я цього не хочу е, бачити, е, в, ну, тобто я, я хочу знати, що моя дитина не дивиться таких речей. Е, і е, я знайшла дуже класну штуку в Google Chrome можна позбутися таких от речей. Дивіться, як, як це все дуже просто зробити. Ось ми натискаємо ось тут в Google Chrome є така от, е, функція е, настрой, налаштування. Так? Ось такі от, три рисочки, ми на них натискаємо, вибираємо е, «Інструменти» і вибираємо «Розширення». Так, у нас відкривається нова сторіночка. Ось, і тут ми, в мене тут вже є якісь налаштування, які я використовую в Google Chrome. Тепер я натискаю ще розширення і нас перекидає в магазин, в магазин розширень для Google Chrome. Зараз він загрузиться, цей магазин. Ось. І тут, щоб не шукати довго ці всі, не переглядати ці всі додатки, які Google Chrome пропонує своїм користувачам, ми тут пишемо англійською мовою Add. Блок. Ось зразу вискакує меню, яке підказує, що нам потрібно. Набираємо AdBlock. Ось. І в нас тут вискакують блоки ну, якби цих от, доповнень, так, які, які ми в пошуковику ввели. Ось тут ми вибираємо ось цей AdBlock без всяких додавань слів, не плюс, не ні преміум, нічого. Просто звичайний AdBlock. Натискаємо безкоштовно. Ось, і він встановлюється, додати, так, і він встановлюється в нас е, автоматично зараз на е, нашу е, функціональну панель е, до Google Chrome. Так, ось він іде, перевіряється. Е, я вам скажу, що, ну, тобто, я вже декілька, декілька днів, користуюся цим AdBlockом, зараз вирішила для вас записати, спеціально витерла, і знову е, встановлюю собі на е, Google Chrome на Google Chrome і, ну, я просто, це для мене було відкриття, та, бо е, реклама повністю, повністю знищується, в Фейсбуці реклама, е, в, е, тобто на, е, на сайтах реклама, ці всі Google, е, Google реклами і ці всі інші вискакуючі вікна, тобто які е, є, вони всі зникають, і це просто як панацея, тісне слово. Ось, дивіться, вона знову перекинула на вікно цього адблоку. Вони пропонують нам, ну, тобто, самий додаток є безкоштовний, але можна, можна дати доброчинний внесок для творців цього додатку. Так? Якщо ви не хочете якби, пожертвувати, просто закривайте це вікно і не як ви не звертаєте на це увагу ось тут у нас з'явився цей додаток ось тут така рука якщо ми натиснемо на нього то вискочать функції які ми можемо наприклад якщо ми хочемо десь побачити рекламу то ми можемо натиснути приостановіть адблок і переглянути ще раз сторінку ось дивіться я встановила так і бачите в мене тут на в ютубі загрузилася реклама я перевантажую ось тут у нас реклама є це реклама немає ані тут зверху, ані збоку, ані в самому мультфільмі. Так? так само на інших сайтах, наприклад, давайте зайдемо у Фейсбук. Ось в Фейсбуці, як, як ви пам'ятаєте, ось тут, ось цей блок, весь заповнений рекламою. Коли ми додаємо Adblock, то, якби, ось, бачите, тут написано, що дві, е, дві реклами заблоковано. Так, двіечка стоїть. Ось, якщо ми хочемо цю рекламу побачити, то ми можемо, наприклад, е, не запускати на цій страниці. Тобто, ми, наприклад, на, саме на Фейсбуці, можемо відключити Adblock, так? Або, такі, або ще ми можемо, наприклад, блокувати рекламу саме на цій сторінці, так? а на інших пропускати. О, такий ну, дуже цікавий, класний, дуже помічний додаток. Так що користуйтеся, використовуйте, особливо, якщо ви включаєте дітям свої мультики, і ця реклама на Ютубі вас вже дістала, це дуже навіть класний спосіб її позбутися. З вами була Христина Декун, до нових зустрічей, па-па!